فلوس ما عند فقير هذا عيب شو نصير فقير؟ انت غير حرامي غير تبوك هذا عيب شكله غير تبوك غير صير لص غير تصير لص محترف غير تصير عندك شهاده ودكتوراه بالسرقه وتكون لص وذئب حتى الناس تقتنع بيك ليش دي اسوي؟ من من الباقنا؟ صفقة القرن طبعا الحمد لله خوما, خوما نسيت يا اخواني ترى صار لي صارت الحكومه رحنا نقلب العالي على الواطي ونطلع من جلدهم جلد يا يابا سرقه القرن 3 ترليون و مليار وكم ما من بلد كامل ولا حرام انلزم كلها جايه تحقق شنو هي؟ كلها تحقق هي منه زيادة وداها لعبيد عمي انت منين فلان ودها وين؟ هنا شنو؟ شيل النملات وضعاً بين الصخر يقول الخبراء يقول الخبراء أنا يعني مو ماني أنا يعني أنا أسولف الفتر أنا عن أنا جاء جيم أنا يعني طواس جاء يعني نقلله يقول الخبراء يقول إذا حسبناها هاي الفلوس اللي أخذوها طبعاً اللي أخذوها ربعنا إذن قولنا مهم يعني تتنحم كفاءات يقولون يقولون إذا حسبناها باللوريات تطلع ثمانية وثلاثين لوري أو الشدة اللي أخذوها هاي أبا؟ يقولون وإذا حسبناها على الأحمر المعجوني يقولون تطلع يطلع عندنا مية أو تسعة لوري لوري! لوري اسمع شين عم عم؟ ما اليوم هاي الخطبة لوري عم الفلوس باق عندنا بالبلد لوري يات! شين هاي؟ طبعاً حرامي معكم يقول وإذا حسبناها على عشرات يقول تطلع عندنا مية وقال مية, و... تسعة وسبعين مية وتسعة وسبعين قدرة مية وثمانين اعذروني من هاي لوري! هاي كلها وين هاي حطت عندي؟ وين قواني؟ وين راحت؟ وصفقه القرن وماكو والبلد قاعد على الحديد واحنا قلنا قلنا حسبنا حتى الحديده راحت كل حديده انت قبل حديد يقول على الحديده هم الحديده ماكو ماكو خلاص ماكو حديده اليوم على القاع على الفراش على البساط قاعده